Nyní vám ukážu, jak si správně nachystáte svůj rostok jedlé sody. Do suchého hrníčku. dáte lžičku jedlé sody, zalijete ji křelou vodou, necháte ji vypěnit Můžete jí pomoci ještě mícháním, tak aby do posledního krystalku soda byla rozpuštěná. Naředíte horký rostok čistou filtrovanou studenou vodou. Vidíte, jak je krásně čirý A tak toho nalačno vypijete. Na zdraví!